અક્ષમ વ્યક્તિઓના અધિકારો માટેનું આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન યુનાઇટેડ નેશન કન્વેન્શન અધિકારોને પ્રોત્સાહન આપવું રક્ષણ આપવું અને તે માટેની ખાતરી આપવાની છે કે અક્ષમ વ્યક્તિઓના કાયદા અંતર્ગત સંપૂર્ણ સમાનતા નો પણ આનંદ મેળવે છે આ સંમેલન સંધિ નું લખાણ તેર ડિસેમ્બર બે હાજર છ ના રોજ રાષ્ટ્ર પક્ષ ની બહાલી બાદ તે ત્રણ મે બે ના રોજ અમલમાં મુકવામાં આવ્યું હતું અને ડિસેમ્બર બે સુધીમાં તેમાં એકસો સહીઓ અને એકસો પક્ષો છે આ સંમેલન નું નિયંત્રણ અક્ષમ વ્યક્તિઓના અધિકારો માટેની સમિતિ છે કાર્ય કરે છે જે નીચે મુજબ છે એમાં પેલું જોઈએ તો વ્યક્તિગત સ્વાયત્તાનો આદર કરવો જેમાં વ્યક્તિ પોતાની જાતે પસંદગી કરવા સ્વતંત્ર હોય બીજું છે બિન ભેદભાવ ત્રીજું છે સમાજમાં સંપૂર્ણ અને અસરકારક સહભાગી સ્વીકાર સંમેલનના માર્ગદર્શનના સિદ્ધાંતોમાં પાંચમું જોઈએ તો તકોની સમાનતા છ છે ઉપલબ્ધતા સાત છે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ વચ્ચેની સમાનતા आठ अक्षम बात क्षमता ए लाबा गाड़ा शारीरिक मानसिक बौद्धिक संवेदनात्मक शक्ति क्षति जीना द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तिओं आतरक्रिया अड़चन अनुभव અક્ષમતા ધરાવતી સ્ત્રીઓ વિશે વાત કરેલી છે તેમાં સંમેલનના સભ્ય પક્ષો એવું ઓળખે છે કે અક્ષમતા ધરાવતી સ્ત્રીઓ અને કન્યાઓ બહુવિધ ભેદભાવ અનુભવે છે આથી રાજ્યો તેઓની પાયાની સ્વતંત્રતા અને અધિકારો માટે ખાતરીનો સમાવેશ થયો છે તેમાં જણાવ્યું છે કે દરેક સભ્ય રાજ્ય રાજ્ય અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને અન્ય બાળકોની તુલનાએ બધા માનવી અધિકારો અને મજબૂત સ્વતંત્રતા આનંદ મેળવી શકે અંગે પોતાના વિચારો કે મંતવ્યો રજૂ કરવાનો અધિકાર છે આ માટે રાજ્ય અક્ષમતા ધરાવતી વ્યક્તિઓ માટે ભૌતિક પર્યાવરણ વાહન વ્યવહારની સુવિધા માહિતી અને પ્રત્યયન तथा उपलब्ध शिक्षण अंगेना अधिकारों से संलन भार मूके अक्षमता धरावती व्यक्ति शिक्षण न अतरी आप्य पक्षो खातरी आप અક્ષમતા ધરાવતા બાળકોને મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ અધ્યયન અનુભવો પૂરા પાડવા જોઈએ શૈક્ષણિક અને સામાજિક વિકાસ વધારવા અસર વ્યક્તિગત સહાયના પગલા લેવા જોઈએ સારાંશ આ સંમેલન ની સંધિમાં કુલ પચાસ કલમ છે કલમ એકમાં જોઈએ તો હેતુ સમજાવે છે આનંદ અને તક મેળવે છે કલમ બે અને ત્રણ માં જોઈએ તો પ્રત્યયન ઉચિત રહેઠાણ અને સાર્વત્રિક રચનાઓની વ્યાખ્યાઓ તથા સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપેલા છે કલમ ચાર અને કલમ બત્રીસ માં જોઈએ તો અક્ષમતા વ્યક્તિઓના અધિકારોની વ્યાખ્યા સમજાવેલી છે ઉપલબ્ધતા નો અધિકાર સ્વતંત્ર જીવન અધિકાર આપેલો છે કલમ વીસ માં વૈયક્તિક ગતિશીલતા અધિકાર આપેલો છે કલમ છવ્વીસ માં સ્થાપન અને પુનઃસ્થાપન અધિકાર કલમ ઓગણત્રીસ અને 30 માં જોઈએ તો રાજકીય જાહેર ઓગણચાલીસ માં રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકારોની સંસ્થાઓ દ્વારા સંમેલનનો અહેવાલ અને નિયંત્રણ નું સંચાલન કરવામાં આવે છે કલમ તેત્રીસ માં અક્ષમતા ધરાવતા વ્યક્તિઓના અધિકારોની સમિતિની રચના કરવા ઉપર આગળ જોઈએ તો આઈડી એસ બે હજાર માં આગળ જોઈએ તો ઇન્કલુઝિવ એજ્યુકેશન ફોર ડિસેબ્લે સ્ટેજ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય ભારત સરકારે સમગ્ર ભારતમાં સન ઓગણીસો અમલ બાદ સંકલિત શિક્ષણ ની બીજા તબક્કામાં તબદીલ કરી માધ્યમિક તબક્કે વિકલાંગ સંમિલિત શિક્ષણ યોજના આઈડીસ નો અમલ કરેલ છે આ કાર્યક્રમ હેઠળ સર્વ શિક્ષા અભિયાન દ્વારા પ્રાથમિક કક્ષા વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓને સમર્થન આપવું હોવાને કારણે માધ્યમિક તબક્કે વિકલાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટેની યોજના દાખલ કરવી એ ઈચ્છનીય છે ગુજરાત રાજ્યમાં અમલી વિકલાંગતા બાળકો માટેની આઈડીસ વિવિધ પુનર્વસન તેમજ અન્ય સવલતો આપવા માટે બિન સરકારી સંગઠનો એટલે કે એનજીઓ નોન ગવર્મેન્ટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન કાર્યરત છે આઈડીએસએસ એકમની રચના પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક શ્રી ની કચેરી માંથી ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ ભવન પરિષદમાં તબદીલ કરવામાં આવી હતી વર્ષ બે માં જૂની યોજના इंटीग्रेटेड एज्युकेशन फॉर ध चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी आईईडीसी ने बीजा तबका नवी योजना में रूपांतरित करता जून संकलित शिक्षण एकम ने नवा मलखार रूपी माध्यमिक तबके विकलांग विकलांगजनों सम्मिलित शिक्षण योजना आईईडी एस करवामा स्थापित लक्ष्य -E प्रवेश तथा चार वर्ष्यमिका एटे धोर नौ बार शिक्षण लेवा तक आप लक्ष्य जुद्ध आ योजना शालाओं बहार तबका मदारो ओगो पंचाणु राष्ट्रीय नवाणु हेठ व्याख्या आप मुजब एक अथवांगता चश्मा लाकड़ी व्हीलचेरों साधन सामग्री नाभ अपता धरावता विद्यार्थी खास शिक्षण પુનર્વસન શિક્ષણ તાલીમ પૂરી પાડવી જેથી તેઓ વિકલાંગતા ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ તેમજ માતા પિતા માર્ગદર્શન અને પરામર્શ કામગીરી વધુ સારી રીતે કરી શકે IEDSS कर लाभ विकलांगता प्रति वर्ष नीचे मुजब आप विकलांग विद्यार्थी आकारिणी तथा तबीबी प्रमाण पत्र પુસ્તકો અને ખામી ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ માટે વાચક બધું છાત્રાલયમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ માટે છાત્રાલયમાં શુલ્ક દસ મહિના માટે વિદ્યાર્થી ડેટ થેરાપી સેવા જરૂરિયાત મુજબ વિદ્યાર્થી ડેટ गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी दी वर्षिक रूपया छ सौ शिष्यवृत्ति यू.